Evo iz HDZ-a su novinarima greškom poslali e, njegovu internu, e, interne upuse koja je dobio šalobakter, ne, žalost ako nema naši klično, jer smo kao, su, e, zbuku, je to u običajima, kako gledate? Dakle, e, zaista kolege iz HDZ-a dobiju uvijek šalobakter. Mi to vidimo kad su neke teme, kad je, recimo, ne znam, interpelacija na neku temu ili kad se traži opoziv uh, pojedinog ministra, ali vidite i na nekim drugim temama, dakle, kad izađu oni jurišnici i kažu neke tri rečenice, onda te re, tri rečenice ponavljaju i svi drugi. Oni zaista imaju šalabakter. Ono što kruži hodnicima sabora, a ja to stvarno ne znam da li je istina i ne bih htjela reći, ali oni imaju točan dogovor ko kome može da trepliku, ko govori u pojedinačnoj raspravi, točno rečenice koje se moraju ponavljati i to vam je, to vam priprema jedan zaista ozbiljan PR, jer nakon što vi deset puta ponovite jednu rečenicu, onda vam je danesti put svima uđe uho i to doživljavaju kao istina. Prema tome, to što je izašlo, izašlo među novinare, Tek, takve, takve greške oni ne rade, ali i njima se potkrade greška, ali to točno vidite kad prvi jurišnik kaže dve rečenice, onda to ponavljaju. I drugi točno se zna koje zaduže za kojeg saborskog zastupnika oporbe. E, bio je gospodin Bačić, a sad može i neko drugi. U, u, u, u prošlom sazivu je bio zadužen gospodin Bačić, točno se je znalo, a da kad ja nešto kažem da će on na to reagirati. A sad je ovaj, sad je on zadužen za neke druge, a ovdje mogu, mogu i neki drugi, ali ja moram priznati, ja kad sam, kad smo bili obranuti obrnuti kad sam ja bila ministrica, a gospodin Bačić je bio oporba, je bilo što da sam ja predložio, on je uvijek uvijek bio protiv i onda sam ja rekla ja takva neću biti i nisam takva ništa prema, dakle, za vrijeme mog saborskog mandata, ovo je jed, dva, treći ministar i ja nastavim biti uvijek prema njima korektna. Koliko mogu. Hvala.